Prezidenti Lama Levinin imzaladığı sənəcdə Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilən Rövşen İbrahimov kollektivə bu gün təqdim edilib. İcra hakimiyyətindən xəbər verilən məlumata görə, İcranın kollektivinə yeni başçının təqdimatı saat 12-də başlayıb. Tanışlıq tədbirindən keçmiş icra başçısı Natik, Aslanov və məmurları və köməkçiləri də iştirak ediblər. Qeyd etdik ki, yeni təyin edilən Naftalan şəhər icra başçısı Rövşen İbrahimovun yaşı, təhsili və təcrübəsi ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Rövşen İbrahimov İbrahimovla bağlı olan yeganə fakt isə onun neftçi olmasıdır. O, 19 sentyabr 2014-cü ildə Azərbaycan neftçilər peşə bayramı və əsrin müqabiləsinin 20 illiyi münasibəti ilə ölkənin neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə prezident səncamı ilə tərəqqi medalı ilə tətif edilib. Digər məraqlı məqam isə onun məşhur neftçi Hüseyin İbrahimovun oğlu olması etimaldır. 1951-ci ildə Latin rayonunun Aybasar kəndindən anında olan Hüseyin İbrahimov 1967-ci ildə başının neft təhsil edən müəssisələrinin birində çarşı. Sovet neftisidir. Qazaxıstan Respublikasının karandem vilayətində 9-cu çağırış 1984-1989-cu illərdə SSR Ali Sovetinin Milli Şurasının deputatı seçilib. 12-ci çağırış 1989-1991-ci illərdə SSR-i xalq deputatı SSR-i Ali Sovetinin üzvü olub. Naftanın icra hakimiyyətindən Röşən İbrahimovun, Hüseyin İbrahimovun oğlu olub-olmadığını da bilmədiklərini qeyd ediblər.